السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده عندي فكره جميله جدا بتتعمل بغطى البترمان او اي غطى غطاء علبه عندك والفكره دي الناس اللي هم بيخيطوا بيبقوا محتاجين الدبابيس في متناول ايديهم الفكره دي اكتر فكره هتفيدهم الفكره عباره عن هي شياء. شيالة الدبابيس تلبسيها في ايدك كده وتستخدمي الدبابيس فيها بيها بالمناسبه الدبابيس دي كانت فكره مشروع انا كنت عاملاها هسيب اللينك بتاعها او الرابط بتاعها في الديسكريبشن او صندوق الوصف تحت دي بتتلبس كده في الايد بدل ما تشتريها غاليه من بره هتعمليها في البيت هتحتاجي الغطاء واي حته قماشه اي حته قماشه وهتحتاجي سفنجه اي سفنجه عندك او ده فايبر انا نفسي هستخدم الفايبر هروح كيباك كده هحط الف عليه القماشه علشان احطها هنا بس ايه هحتاج ماده لاصقه هحتاج شمع هجيب شمع دي <تصفيق> <تصفيق> الشمع كده احط عليه القماشة اللي, اللي انا عملتها اللي فيها الفايبر او السفنج و احطها كده واسيبها تنشف دلوقتي هي نشفت آه فبروح اجيب اي شريطه اي شريطه عندك وهالفها كده حوالين آه دي عشان بس شكل الغطاء هاذا برضو بشمع طريقة سهلة جدا وفكرة حلوة دي بتتباع بره غالية اصلا بتتباع غالية اوي بره اي شريط عندك بتيجي بيها كده اهي بقص الحتة زيادة دلوقتي اهي دلوقتي خلصنا الجزء ده ده الكيب اللي هو الكوتش ده اللي بيعمل كده ده بتجيبني اي حد من بتاع ادوات خياطه انا بقيس بقيسه على ايدي بس مش بقيس الاثنين على بعض على ايدي باخد واحده واحده كده اقيسها على ايدي اشوفها المقاس بتاع ايدي كده مقاس ايدي روح قص على مقاس ايدي بقيس مش بقيس بالاثنين لا بقيس من ناحية واحده عشان لو قست في لو قستي الاثنين على بعض كده هتديكي مساحه كبيره أول ما تيجي تعمليها ازاييها فيها تروحي جايبه الدار احط اكسر كيسة كده يعني دي تلزقيها كده اروح لزقة تانية مش بقى هلزقها ايه كده بقى بالمشقلب مش من الناحيه دي مش من الناحيه اللي بتلزق بالمشقلب كده عشان بحيث اللي هي تقفل يقفلوا الاثنين على بعض كده وهسيبها تنشف وتقفليها بقى كده بتلبسيها على ايدك بتلبسيها بقى على ايدك دلوقتي اهي لبستها تحطي فيها دباس كده آه، عايزه اقولكو كمان ان ده بيجيبوه من اي حته بيبيعوا فيها مستلزمات الخياطه وارجو يكون تكون الفكره عجبتك وعايزه اقولكوا كمان ان دي بتتباع غاليه جدا بره ولو اول مره تزوري قناتي دوسي علي زر الاشتراك او سبسكرايب ودوسي- وشيري الفيديو ودوسي لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته